لغز يبقى الرجل من يمتلك عقله أوها أوها لما يحكي يحجي تعرف شخفه واشتقله بالك بالسواد اتعير المقله هو توه بنهر العليا هو توه بنهر العليا هو توه بنهر العليا هو توه بنهر العليا صار اسود لونه توه بنهر العليا صار اسود لونه جوا منوذ الالي جوا منوذ الالي هو ابنان العلي صنع زود الالي جوا منوذ الالي جوا انصحك لا تعد وياك نسوان ترزح عليك وهي متلون وعلمك لا تظل تركض ولا الناس ترى اسمك ينسى وتسمينا حي هلا هلا هلا هلا فينس لا تسحب؟ لو السيناوي الملك مرسيدس، لو السيناوي الملك سوناتر سيدنا اولاد، هوسو هوسو <صفيق> البس مارد التلبس مو مهم مو مهم لبس الغزيمة وقعدش مارد التقعد المهم تحت حدام <تصفيق> شاطر جنت بقرأيته اقرأني واحد مختنيك ضاقت بعين اولايته للي يقلب النجم ياهل قبالك بايته امسودا وادور بالهوى نسمع لجعرك بايته شكرا. شكرا جزيلا لكم الحسن الاصغاء والاستماع اترككم مع الحبيب محمد الشبلي هذا والسلام عليكم